Близько сотні водіїв, Хмельницьких служб таксі та служб інформаційної підтримки, як звуться більшість приватних компаній-перевізників, страйкували та вимагали підняти тарифи на проїзд. Таксист Олександр розповідає, тарифи треба піднімати, бо всі види пального подорожчали. Ну, мінімум на відсотків 40 подорожчали. Якщо раніше я заправляв там, на 10 літрів, це було, коштувало бензину, до прикладу, 270 гривень, зараз це коштує 370 гривень. Тобто на 100 гривень на 10 літрів ну, – це сума. Таксист Сергій каже, вартість пального має бути співвідносною з вартістю проїзду. Ми просто працюємо тільки так, щоб завести людину і все. Заробітку практично собі ніякого немає. Таксист Назар розповідає, машинами таксі в місті їздять найбільше вранці та ввечері, коли громадський транспорт або перевантажений, або його немає. Частково каже, і через подорожчання, і дефіцит пального бабуся живе в мікрорайоні Лезного. То от вона вчора дзвонила, телефонувала до мене, щоб я її завіз додому, бо вона каже, простояла на зупинці громадського транспорту, і вона вже в восьмій годині не могла доїхати, бо їхав бусик, Стояло три людини. Він каже: Я не поїду на кінцево, бо тому, що ну в мене пустий бус мені не вигідно з паливом. каже, я просто спалю багато палива, каже, і на заправці має де заправитись. За його словами, чимало власників-легковиків тепер також пересуваються містом на таксі. 50% пасажирів мені говорять, що я автомобілів автомобілі не поставлю на стоянку, бо їм вигодніше зараз їхати на таксі, ніж свою машину вистояти в черзі, заправити топливу, паливо. Таксист Микола розповідає, сьогоднішній страйк для нього – збитки, та він готовий до цього. Буду стояти, не буду їздити. Я 16 років вже в тому таксі. Чесно, не годині машину поміняти. Я, взагалі, на Ланоса пересів 2006 року. Бригадир однієї служб таксі Руслан каже, тарифи не переглядалися кілька років. Відколи піднявся бензин, газ, то всі почали жалітися на те, що у типу, нас нічого не виходить, не виходить. Получається, що ми просто ввозимо людей за спасиба. Олександр каже, наскільки потрібно піднімати тарифи на проїзд, мають спільно вирішити директори служб. Ми не можемо сказати, що треба піднімати високу ціну, тому що в ну, людей і так немає грошей, в країні війна. Тобто все має бути обґрунтовано. Але це мають вирішити не ми, водії, а вирішити директора служб. До директорів служб, каже Руслан, таксисти зверталися, про страйки їм повідомляли, та ніхто на мітинг не приїхав. Місцевих 4-5, да? у нас це що? 4 і да, вони от не можуть скоригувати скільки буде коштувати проїзд за словами Миколи, кожен водій щодня платить своїй службі за надані в ефірі замовлення 10-12 відсотків від заробітку, або 1200-1300 гривень. За свої гроші, каже, купує пальне і ремонтує власну автівку. Водій розповідає, заробітки зводяться на нівець, а директори служб не реагують на їхні вимоги. Прийняв заказ от, в Харків їхати – 11 тисяч. Більше тисячі вони собі забирають, проценти знімають, заправимося на 8 тисяч, що ми маємо на вихлопі за 2 тисячі гривень. Товпити машину зараз сьогоднішнім бензином. Вони і тариф не годні ніяк скласти. Вони між собою не годні розібратися. Ми зв'язалися телефоном із двома директорами служб. Один із них Євген Павлович каже: Хлопці мітінгують, я їх розумію. Бо це є не робота, це ненормально. Що вони можуть робити, якщо у нього 5 літрів в баку відносно таріфа від сьогоднішнього. Що буде ціна, буде тариф, Буде зрозуміло, яка ціна, який таріф, ти та все. Ще один директор служби таксі телефоном розповів, таксисти мають право страйкувати, а от чи переглядатиме тарифи на проїзд, не відповів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.